مساء الخير زميلاتي وزملائي الاعزاء موضوع اليوم اللي حاب احكي فيه هو خارطه الطريق اوضائات على خارطه الطريق للبي في المانيا انت بلشوا وين وصلوا وشو هي المراحل المستقبليه وهذا اكثر شيء يهمنا نحن في المستقبل شو راح تصير او شو بدي يصير بألمانيا؟ واللي هو حقيقة نعم يعني هو خليكم ما تعتبرونه شرح بقدر ما هو إضاءة وتأكيد على أهمية هاي الخطوة سواء في فتح مهنة جديدة للمهندسين أو رفضهم بنقطة قوية مطلوبة راح تكون في السنوات القادمة في أثناء هذا الموضوع راح نحكي على الثلاث نقاط. اللي هي موجودة بخارطة الطريق وين وصلت وفي شوية أمثلة برامج بسيطة ممكن نحن أو مشاريع بسيطة ممكن نشير إلها هذا الموقع اللي انتم شايفينه هو موقع وزارة المواصلات في ألمانيا اللي حالياً يعتبر مصدر أساسي باعتبار أنيطة المهمة في المراحل الأولى للبيم أو المرحلتين الأولى والثانية ونهاية الثالثة في وزارة المواصلات كنوع من التجربة بحيث تكون تأسيس البنية التحتية والقاعدة المطلوبة للبيم راح نشوفها بس قبل هذا الشيء قبل الشرح أريد أشكر الزملاء سواء اللي علق ووضح بالفيسبوك أو استفسر على الخاص أنا ما بيزعجني الاتصال على الخاص أو الاستفسار على عيني يعني الهدف منه نحن نوصل للمعلومة بس يبقى الحكي على الخاص يستفيد منه الشخص السائل فقط ما يستفيده الآخرين لذلك أتمنى إلا اللي عنده شيء يخصه شخصيا أنا رحب فيه أو حتى لو كان عام بس يا ريت اللي عنده سؤال على العام يفيد الكل أفضل من اتصال خاص في من الاسئله اللي اجتني على الخاص واحيانا حتى على العام اجت على الفيسبوك شو هو البيم؟ شو هو فائدتنا منه؟ انا هذا هدفي بس انا ما ممكن اشرح كل هذا الكلام كله بدفعه واحده انما خطوه خطوه تنفهم شو هو واقع البيم بالعمل الهندسي واقع البيم في المانيا أيضاً واقع البيم في مؤسسات التعليم في ألمانيا نسمع بيم مانيجر نسمع تسميات كثيرة راح نعرف منين اجت وشو يقصدوا فيها وشو هي التسمية الحقيقية بحيث احنا لما نكون أمام هذا الخيار نختار مصبور الزميل اللي اعترض على على ملفات البيم بيد حق هي كلمة بيم أكبر من ملف إنما أنا أستعير هذا الموضوع للتبسيط وهو ذكر هذا الكلام مشكورا إنه أنا عم الموضوع الموضوع كثير بسيط أنا ما يكون كبير أو مخيف أو لأنه آه رح يكون إله عامل مهم جدا نحن في مستقبلنا الهندسي في ألمانيا وراح يكون عامل مهم كمان لكل المهندسين بعد خمس ست سنوات اللي ما بيعرف بين راح يعتبر مهندس أمي وراح تشوفوا هذا الكلام في، ممكن تشوفوه مو بس راح تشوفوه اللي حاب يطلع أكثر على هذه النقاط راح يشوفها في المواقع الألمانية اللي تحكي في هذا الخصوص وفي في خصوص خارطة ألمانيا تجاه البيم. ممكن أنا أحطه لينك أو أحطه على الفيسبوك هذه المواقع أو أنتوا تبحثوا عنها حسب الأهمية يعني، بس أنا عم أقدم نقاط كثير بسيطة بحيث تدخل يعني هون نحن هذا الموقع وزارة المواصلات وأهم شيء بوزارة المواصلات هو العمل مع شركة الديبان المهندسين الديبان راح يشوفوا هاي النقطة وبلشوا فيها ويسمعوا فيها بإمكانك تكتب هاي الثلاث كلمات وتحصل إذا توصل مباشرة للموقع فهون في الموقع حاكينا عن الثلاث خطوات اللي بلشت فيها ألمانيا أو حاليا عم تبلش فيها بحيث إذا أنا ضغطت هون أشوف هاي, هاي الثلاث خطوات ذاكرينها الخطوة الأولى حتى عام 2017 خلصنا منها ما كثير راح نحكي فيها الخطوة الثانية من 2017 ل2020 يعني نحن حالياً انتهينا من الخطوة الثانية وراح نبلش بالخطوة الثالثة اللي هي يعني تعتبر تهمنا وحتى ما إذا ما تهمنا أنا اللي عم نبه إلها أنه يا جماعة نحن بلشنا في الخطوة الثالثة أب 2020 اعتباراً من 2020 خطوة الثالثة بلشنا فيها آه نهينا سنه كان في مشاريع آه تجريبيه او مشاريع رائده آه راح نشوف منها في حسب الولايات ببادن في استفالن آه او آه بايرن طبعا هم هون يحكوا تعريفات وحكي كثير كثير كثير اللي يحب حكي لا يحكي كثير سواء نحطها هون آه لاحظوا مثلا ملفات الاي اف ال سي في الطريق او في السكك الحديديه وحاطين معلومات كامله عن خارطه الطريق في المانيا، اللي يحب انا اما انا احكي عنها في وقت اخر او يحب يطلع فيها بس انا اهم شيء هي الخطوات الثلاثه كزمن تاريخي تتعرفوا نحن بلشنا. الخطوه الخطوات الماضيه اللي تم اتخاذها واللي حاليا انهيناها وبلشنا بال بالخطوه الثالثه هون او بلشنا صار لنا هي في في في المشاريع اللي صارت بالمانيا هي عباره عن كان مكتوب هذا الكلام كمان ممكن تلاقوه انتم هي عباره عن تجريب انه شلون نحن نرتبها كمان اللي يحب يطلع يقرأ يلاقي في فرق بين بين الخطوات الاولى او البروتوكولات الاولى اللي انكتبت في المشاريع تفرق عن البروتوكولات اللي اجت لاحقا كيف كان هذا التطور انا حاب أشو يعني احكي استغل الوثائق اللي موجوده مشان اوضح نقاط مهمه جدا في البيم في مفهوم البيم هون لاحظوا هذا المشروع مشروع واقع هي عباره عن نفق في مدينه راست شتات راست شتات واقعه بين كارل سروه او على الدائري الخامس اللي هو في يمتد من بازل باتجاه هولندا لفوق فهذا يعتبر عباره عن يعني طريق دولي اللي ساكن هناك او اللي ببادن فورتنبرغ يعرف مدينه المدينه لا هون حاطين بروتوكول او شرح عن عن البرنامج او عن المشروع اللي يعتبر كمشروع تجريبي. لاحظوا هون. مع البين. بس وين؟ بس في الانفراستراكشر يعني البنيه مشاريع البنيه التحتيه مش كابنيه. هاي الشركات او الجماعات المساهمين لاحظوا هون يعني انا حاب استغل هذا الشرح او هاي التجربة على مثلا عندي هون التكنولوجيا يعني هي البرامج اللي استخدمت في هذا المشروع عمليا هي اللي راح تستخدم يعني هم اللي مركزين عليها هم اللي جربوها وعندي التيم او البيم تيم هم الاشخاص يعني شو المانيا تسمي في الواقع او تحدي يمكن اكثر شيء في شركه البيبان واللي هي راح, راح نعيشها في كل مراحلنا فأحنا راح دغري الحكي هذا اللي حابب يفتح هذا المشروع ويقرا عنه يلاقي يعني كل التفصيلات راح نروح دغري لوين لتكنولوجي وبيم تيم هون شارحين عن النفق تنفيذه وال طبعا هاي راح تشوفوها بال اللي شوي شوفها بالريفت الهدف البيم مش هدف المشروع، هدف البيم في المشروع معلومات جيدة على فكرة جميلة اللي يحب يقرأها أو يشوفها هون العقد كمان البنية التحتية في ألمانيا أهم بنية عملتها ألمانيا هي الموضوع القانوني في قوانة البيم وبالتالي مطالبة الشركات مستقبلا حاليا عم يطالبوا بعض الشركات اللي عم تأخذ أهل المشاريع يطالبوها في ملفات بيم عذر للزميل اللي يعتبر على ملفات بيم حقيقة هم يطالبوا بملفات بيم اللي هي ملفات IFC هنا التكنولوجيا. لاحظوا زملاء شو البرامج اللي هم استخدموها في البيم في زملاء يعرفوا الريفت وبالتالي اللي عم يعني يتعلم ريفت هو دخل بالبيم مباشرة ما بده ايش اللي يتعلم ريفت او يتعلم ريفت بده بس متابعة سواء يعمل دورة او يسمع الشرح اللي انا راح اشرحه او بتعلم ذاتياً في فيديوهات أحسن مني تشرح البيم اللي مش البيم ريفت بطريقة أنه هو عم يعلم ريفت مش عم يعلم بيم أنا ما عم أعلم ريفت ممكن بعدين أشرحه وهون كمان في برنامج آخر اسمه سيفيل 3D هذا البرنامج على فكرة حقيقة قضية تاريخية كمان أنه السيفيل هو برنامج أوتو ديسك اوتو ديسك اشترك الريفت ولا زالت تعاني من انه الت يعني التوافقيه بين برامج اوتو ديسك مع الريفت رغم انه اقوى برنامج بيم بالنسبه اللي انا اعتبره هو الريفت. الريفت لا زال يواجه مشكله توافقيه بين برامج اوتو ديسك، يعني بمعنى لا زال البيم تقنيه البيم لا زالت ضعيفه بس عم تمشي بشكل قوي جدا. هون برنامج اسمه دينامو هذا شيء مهم جداً في البيم ومهم لتبادل الخبرات في مفهوم البيم في ملفات البيم تحديداً في النافيس وورد كمان هذا برنامج لاستطلاع لا العمل أو لربط العمل في مواقع مختلفة كمان لا زال مبتدئ الريب هذا دخلوا فينا ملاحظين كلمة 3 دي أو 5 دي 5 دي البعد الخامس للبيم راح نحكي يعني انا بعد البيم في الملفات القادمة أو في الفيديوهات القادمة برامج أخرى كثير يعني هلا بقول شو بدو تهتموا فيه ولاحظوا هون أنا وين دوماً أرجع على اللبنة الأساسية للبيم يعني فيكم تقولوا بيم باو بيم شباشتاين او سمواس تستنى هون في ملفات اخرى ما كثيره كل هاي البرامج اذا كان المهندس يعرف ريفت انا اعتقد تقريبا عنده بنيه كامله ليدخل في الموضوع بكل بساطه او سي بي او في برامج اخرى اللي هي اول بس لاحظوا المانيا اول بلان برنامج الماني وبرنامج قوي في العمل الهندسي في المانيا خاصه الخشب او الاسقف الخشبيه او الابنيه الخشبيه انما هم عم يعتمدوا على ريفت لانه ريفت عنده امكانات غير محدوده خاصه بالبنيه التحتيه الجسور والأنفاق الانفاق بالنسبه عنده الابنيه يعني هي عباره مثل هيك تيجي على البيعه انه ينشغل في شيء اكبر من ال فاللي يتعلم ريفيت أو اللي بده يتعلم ريفيت أو المهندس اللي متاح له ريفيت أه تنحل عنده كتير يعني كتير رح يوفر على حاله كتير وقت للوصول للمرحلة هلأ التيم تبع اللي هاي نسمع عنه إنه يعني إنه أنا شلون بدي أتوجه من أحد الأسئلة اللي كانت تنسأل دوماً أو, أو, أو, أو لازم توضيحها البيم تيم البيم تيم في راح تلاقوا بعض المصطلحات او تسمعوها او راح تمروا منها ويمكن تعملوا فيها فاايتر بيلدينج يمكن الاربايت اجين تور يمكن انتم تطلبوها فشو هو البيم هنا البيم هذا هذا واقع اللي صار في المشروع وانه هذا موجود في الخارطه خارطة الهيومن سورس لموضوع البيم يعني الجانب الفنيين او الجانب التشغيلي من ناحيه البشر فهون لاحظوا مثلا بلاحظوا في مفهوم اسمه بيم لايتوك اسف اتصال جاني اعتذر بعدين يجي البيمبراتر شايفين شوي شو لازم نسوي هون هاي شايفين بيم مانجر لو بلشنا نقترب بعدين بيم مانجر باوشتيلا في فرق او ممكن يكون هذا او هذا حسب كبار المشروع. لا، ستويرونغ بيم و كوردي آه. نيرونغ دير بيم هذا اللي يجي هون بمفهوم كورديناتور بيم، الشخص اللي يشتغل فيه. في في مفهومين آخرين موجودين راح نشوفهم في في البيم بما يخص البيم هو البيم مدلوعة البيم, البيم شبيسياليست كل هذه التسميات حقيقة متعثرة انه بدهم يوصلوا راح تستقر في المستقبل حاليا غير مستقرة يعني أنا برأيي كلمة بيم مانجر كلمة كبيرة بالواقع في الدورات اللي راح نشوفها فيما بعد وما يتم تعليمه، البيم مانجر اصغر من البيم سبيسيالست مثلا، مع العلم انه لازم يكون العكس. راح نشوفهم هذول بس وين موجودين في في المشاريع. هذا عن مشروع تم تنفيذه في ولايه بادن فورتمبرج. اللي يحب في مشاريع اخرى موجوده في هون مثلا مشروع جسر ما بعرف هاي وين اون بار. كمان فيها تفسيرات فيها نفس الحكي راح نلاقيه موجود هذا كله موجود على موقع وزاره المواصلات في القسم الخاص في البيت. هذا خارطه الطريق اللي حاليا بقيه الحكي كله ايمتى وشلون يعني تفصيلات كلها موجوده في هاي ال في هذا الموقع. هلا هن في موقع اخر لازم باعتبارنا نحكي عن البيم في موقع اخر لازم الواحد يكون عنده علم فيه اللي هو باو 4 يسمونه ببلانن باون فيا هون صوره حلوه او مخطط حلو وبسيط لمفهوم البيم آه البيم هو عملية المعلومات تبادل المعلومات ونمذجة المعلومات في العمل الهندسي مو شرط يكون فقط آه في الهندسة المدنية وكلها كل الارتباطات بين كل الأجهزة بين كل العناصر من عنصر بشري أو معدات يعني هون مثلًا النهاي نقاط آه أسفة هاي هوت سبوت راح يكون تقريبا كل عامل او انا كمدير مشروع اقدر اعرف شو عم يصير في المشروع او انا متصل بكل الجماعة اللي انا اتصل فيهم هذه الصورة تروح لاتجي حسب ما انبر بإمكانكم تشوفوها تلاحظوها مفهوم حلو هاي الشركات او الناس اللي مشاكين او يدعم الموضوع المفاهيم اللي تدعمها هاي النساء الشركات والادارات والمؤسسات والاتحادات اللي تشتغل فيها، لاحظ الاتجاهات الدوليه او اتجاهات الستابلش اكثر من الشركات. وهي نسب انه في عمليه البناء، في التخطيط، البرامج والصوفتوير بامكانك كم ايضا شوفوا تفوتوا هذا الموقع، هذا الموقع على طول تلاقوا فيه معلومات كمان تخص كل تخص عمليات تنفيذيه اكثر يعني معلومات عمليه اكثر من ما هي معلومات نظريه مثل راكب الموقع. هون هذا في اطار شرح البيم وشرح ملفات البيم اتذكر الاعتراض انه مش ملفات شركة عم تعلن منتج لها شركة قوية جداً في هذا المجال عم تعلن أنه هي برامجها متوافقة مع كثير من البرامج يعني هون مثلاً هي مثلاً برنامج تكلا يعرفونه الانترفيس تبعهم مندمج في برنامج تيكلا أو الريفت هون أو صالح للاشتغال للعمل مع, مع الأوتوكات أو مع الأولابلان أو مع برامج عديده جدا ويحقق دوما يحقق اشتراطات سمارت للدوق لاحظوا كم في توافقيه مع اغلب الشركات وهون هذا هو مفهوم بيم على فكره مفهوم بيم يعني تقدر الشركات تطبق شركات البرمجيات وعلى راسها اوتو ديسك بس هذا الكلام ما راح يصير انا برايي مستقبلا بده يصير ما راح يضل يعني ما عاد نلاقي في برنامج اوتوكاد وبرنامج ريفت راح نلاقي برنامج برنامج واحد بين كل الشركات يعني مثل مثل الانترنت مستكشف مستكشفين او ثلاثة بالكثير الكل عم يستخدمه الشركات راح تكون مجبرة توصل لهذا المفهوم بدل ما انه هي تشتغل ملفات بيم بيم بيم بيم راح يصير هو البرنامج بيم برنامج ينتج هلا هي فكرة انه يكون ملفات البيم تيجي من تعدد البرامج اللي تكون في التصميم والعمل الهندسي سواء كان البرامج المعمارية او برامج التحليل الانشائي راح نلاقي فيما بعد برنامج كامل مكامل متكامل من رسم من خدمات من حساب إنشاني في هاي الشركه اعتقد مقرها بدورتموند شركه بعثت لي دعوه كان عندها تسويق لبرامجها فرصه كانت هائله بس مع الاسف الكورونا الغى فحاليا بامكانكم المهتم فيها في في تطوير نفسه كمان ممكن يتصل يعبي فارم عند هالشركه الشركة ممكن هي لما يصير عندها نشاطات تعمل دعوة هاي فكرة هاي الشركة عندها برامج او برامج موجودة أنت سمعني فيها مثل برنامج الأولى بلان انت ترسم رسم معماري بكل بساطه تقدر بتجهيزات بسيطه تحول تحول كل المودول اللي عندك تحوله للتحليل الانشائي البرنامج اللي عندها وبرنامج قوي يعتمد على كود يعني بمعنى فكره بسيطه جدا هي انا يعني اعتبرها من أحد احلى احلام البيم انه انت ترسم المشروع خدمات الرسم و هذا الملف يتم ارساله عبر ملفات البيم او عبر التواصل بين هذه البرامج ويتم تحليل وحسابات الإنشائية على الكود اللي أنت ممكن تكون دخله في إمكانية لتدخيل أكثر من كود بما فيها الكود الأوروبي أو الكودات الأوروبية وبالتالي أنت مجرد ما رسمت راح تحسبي شغلك كمهندس إنشائي كل ما هنالك والتأكد من أنه كل الداتا مع الموضوع بشكل سليم والنتائج منطقية عمل سريع جداً راح يكون بالمناسبه الريفت عنده هاي عنده هي الامكانيه انت ترسم الريفت عندك الريفت ممكن نحن نلقي نظره عليه شوي عندك الريفت معماري انشائي طبعا هون زملاء ما في مشكله بين المدني والانشائي لانه هو هم هندسه واحدة في في الريفت هون اذا في منشات حديديه لانه هاي لها علاقه في منشاعات الضخمه والعملاقه هون هذا اذا ملاحظين سيستم هون لزملائنا المهندسين في الفروع الاخرى يعني اسفين انه جمعوكم كلكم في مكان واحد بس هو حقيقه لانه انتم عباره عن فريق كامل متكامل أه لاحظوا هنا الدكتات دكتات التكييف البيبات الدكتيل الكهرباء هون المدني او الميكانيك الصحي او تمديدات المياه الغاز، الانذار الحارية كلها موجوده كامله في في هذا القسم وبالتالي حاليا الغيف متكامل بين هذول ثلاثه فهم،, فهم بس ما في عمليه حساب انشاء يعني انت تقدر تسوي كل شيء في عنده عملية هيك بس مثل ينعمل تاخذ فكرة مبدئية عن التسليح اللي ممكن يطلع معك في أداة قوية جدا جدا جدا إنما كمان غالية تضاف للريفت وبالتالي كل رسمك اللي هون يضاف له شيء آخر اسمه التحليل الإنشائي تنضافون في هاي المنطقة بحيث يتحول فورا بال يعني هي ماشي بكبسه زر يتحول مشروعك اللي انت راسمه لوين؟ لتحليل انشائي ويحلل يعطيك القوى العزوم الى اخره يعطيك بالنهايه التسليح وكل هاي الحسابات، حساب انشائي كامل رغم انه ريفت بس لا هذيك اداه متخصصه ومعتمده كمان في الدول اسف زملاء انه شوي طولنا كان يعني المشكلة هي في مواضيع كثيرة لازم تنحكى بس الوقت ما بدي اياه يطول كثير حكينا مرة المرة الماضية انه انا اكون راسم رسمتي وفقط اقوم بتصدير ملف IFC اي اف سي كمان انا عندي هون وين بدي احفظه وعندي الخيارات تبعي كمان نحن حكينا في عده نسخ للاي اف سي ما كثير اهتم فيها بالنهايه في نعمل احدث نسخه وانتهى الموضوع وهنا آه الخيارات تبعي كمان هذا ممكن واحد لما بده ينفذ بده يعرفها هاي القضايا ومعرفتها كثير كثير كثير بسيطه هذا حكينا المره الماضيه عنه آه ما بعرف الزملاء تعرفوا يعني متعارفين على واجهه الريفت عندكم فكره عنه آه هذا هو الريفت لما طيب يكون انا عندي مشروع آه هاي لوحات جاهزه للطباعه بس اثناء العمل انا بالنسبه لي آه على ال مجرد ما ابلش اشتغل انا هذا مجهز مع الريندر مع للطباعه راح يكون عندي مشروعي بهذا الشكل هذا مشروع مرسوم بالرفت طبعا بكامل خدماته بالخدمات الخارجيه بالقواعد بالنوافذ كله انت قادر تقوم بهذا العمل كله ببرنامج واحد وتستعرضه دوما بطرق بسيطه جدا جدا يعني. شيء ممتع جدا. أتمنى تجربوا هال الجمال هذا الواجهات اللي عندكم أشكركم زملاء على وقتكم، كمان أرجع أقول أنا أنا ما عم مشرح لو بده الواحد الشرح بده كل شغلة، أنا عم أشير عم أنبه لأهمية أهمية إنه الواحد يدخل هذا المجال، مع العلم إنه الواحد عم يستفيد كثير في في هذا الشرح يستفيد بإنه هو يفهم الموضوع أهمية الموضوع فإذا أنتم أقنعته في أهمية الموضوع أنا هذا اللي بدي إياه وأسعد الله أوقاتكم مع السلامة